Dobre, ok. Pred pár mesiac mi tu padla téma, že kopírujem Múna. Ale dobre, nebudem tu ničím zdržovať. A poviem si povedať, čo je to vlastne kopírovanie. Dobre, čo je to kopírovanie? Kopírovanie je, keď niekto napríklad robí videa úplne identické, ako robí nejaký určitý človek. Čiže sa dá povedať, že autorské práva. Taktiež tu existuje tvoja varianta. Inšpirovanie. To robí každý. Alebo každý kopíruje. Keď skoro každý robí také isté videá a nikomu to nevadí, lmau. no to sa nedá nazvať ani inšpirovanie, ani kopírovanie. Dobre, ale poďme na jednu vec, ktorú asi fakt nikto nechápe. Veľa ľudí hovorí, že kopírujem. Ale ja keďže na takých 99,99% ,99 viem, že proste nekopírujem, tak ma nikto nemusí presvedčovať, že áno. Možno ste si všimli, že Moon začal robiť proste animácie. Keďže mi to prišlo zaujímavé, tak som to skúsil robiť aj ja. No nie až tak úspešne. A keďže mám podobnú posavičku ako Moon, vo svojich animáciách, tak si ľudia myslia, že kopírujem. Ok, ah, ľudia. OK. lenže ľudia nechápu, že mu není je jediný človek na celej planete, ktorý vymyslel proste animácie. Proste existujú viac ako miliard... Kanálov, ktoré robia animácie podľa toho, že si urobia topic, spíšu scenár a hotovo. Lenže ľudia nechápu, že taká animácia môže trvať urobiť aj dve mesiace, ako som to mal ja. A to je ten problém. Ľudia nepozerajú na to, či to je dobre alebo nie. Nie. Ľudia si proste všímajú len to, čo je na tom videu zle. A poznám takýchto ľudí aj v súkromnom živote. Proste chodte si komentovať niekde inde, ale mne je to jedno. Ja som si svoje dokázal a som na to hrdý. Nie je to také ľahké. Viete, skúste si založiť kanál a za napríklad rok urobiť, ja neviem, 5000 odoberateľov, ako si niektorí z vás myslia. Proste nie je to ľahké a ak si to myslíte, tak žijete v roku 2013. Stačilo dať do názvu Minecraft minihry a mali ste 10 000 zliadnutí ešte ten večer. No teraz je to inak. Je rok 2021 a už aj ja musím vymýšľať úplne najviac clickbait miniatúru, chytlavý názov a David. Tak to má skoro každý, kto sa snaží niečo vybudovať v tejto dobe. Však tu máte názory aj iných youtuberov. A to je ten hlavný dôvod, prečo si myslím, že sú clickbait vlastne dobré. Pretože... Že ti pomohou se zviditelnit na tom YouTube. Prostě teďka už si i malý youtuber, jako jsem já, se musím hodně promýšlet, jaký název dá do videa, jakou dá miniaturu. A taky ty videa musím hodně stříhat, aby se diváci nanudili, abych měl pak velký watch time, který mě pak doporučuje. Video game mluvil o tom, jak jsem si vybudoval kanál na jakry soutěžích neboli eventech. Což je pravda, nepopírám to. Bohužel gamer je youtuber, který se založil kanál před více než 8 lety. A v době jste nemuseli mít originální videa, aby vás lidé sledovali. A proto nerozumí tomu, že já začal na přelomu roku 2019 a 2020. A v této době nestačí točiť videa z miniher, protože jsem začal točiť eventy. Eventy měli úspěch a díky nim som získal větší počet odběratelů. A Dream vydal pred pár týždňami, uh, alebo pred pár mesiacmi tuším, video um, Dead Swap, kde každých 5 sekúnd alebo 5 minút, alebo ja neviem aký to bol interval, sa pozície vymenili. A on, Dream, tento nápad nevymyslel. Vymyslel, tento nápad vymyslel Set Bling asi v roku 2011 a Dream ho do popisu nedal. Takže ono v podstate Dream sa inšpiroval Set Blingom, Zde. ktorý ten nápad vymyslel asi, ja neviem, 9 rokov dozadu. A teraz um, každý buzeruje mňa, že, ko, že keď som natočil podobné video ako na tú istú minihru, takže kopírujem Dreama. A ľudia pritom ani nemali akým spôsobom vedieť, že ono originálne nápady od Setlinga, pretože ani Dream, samotný Dream, čo teraz tak vybuchol, nedal do popisu Setlinga ako to, že vymyslel tú hru. Ono to je tak, že podľa mňa kopírovanie nie až dovtedy, pokiaľ tam vážne identický komentár, identický strih, identická hudba a tieto podobné veci. Sú prípady, kedy sa to trochu viac pri tej inšpirácii nalepí na toho tvorcu, ale myslím si, že to, že natočím minihru niekoho iného, alebo to, že urobím video na podobný nápad, nemalo by, nemal by sa to až tak riešiť podľa mňa. Lebo čo teraz? Takto, vydáváš každý tretí deň video, každý druhý deň video, alebo niekedy som natačal daily content. Ako máš každý deň vymyslieť niečo, čo je zaujímavé a čo bude mať pozrete a zároveň, aby to zaujímalo divákov, chápeš? Dobre, ale rozhovoril som sa, tak sa teda poďme vrátiť na tému. Dobre, tak keď si teda myslíte, že kopírujem, tak potom kopíruje celý YouTube nie, ale poďme si povedať niečo malo o inšpirovaní. A čo to je? Inšpirácia je, keď si zoberete niekoho nápad a pretransformujete ho do svojho podania. Máš vo videu myšku? Majú aj giny. Kopíruješ! Dal si si Medmong, aby si dokázal strihať video? Kopíruješ dukloká! Môj argument na toto všetko je, nie. Všetko nie, nekopírujem. YouTuberuje sám, kedy kopíruje a kedy nie. Takže ma nemusí niekto presvedčovať o opaku. Dík. Častokrát sa stáva, že hejteri povedia, že by sa dostali tam, kde ja za dve dní tak si založia kanál a zistia, že nevedia natočiť ani zostriať jedno video. Lomal. Takže ďakujem za pozornosť. Určite daj like, odber a napíš do komentárov hashtag I watch the video. A ďakujem za pozornosť. Čauko!